בואו נראה אם אפשר לקדם את שלנו בנושא מחפלה וקטורית. בדוגמה האחרונה לקחנו את A כפול B. בואו נראה מה קורה כשלוקחים את B כפול A. המחק חלקים מהלוח. איני רוצה למחוק את הכל כי ההשוואה הסויה באו E. להשאיר את זה. אני בעצם יכול למחוק את זה גם. אלה הדברים שציירתי כאן. A כפול B. את חומת זה כדי שלא תבלבלו. תומשתי בכלל יד ימין A כפול B. ראינו שהערך המוחלט של התוצאה היה 25. כשהכיוון, וקטור M, היה כלפי מטה. או כשציירתי את זה כאן, היה אל תוך הדף. בואו מה קורה כשאני B כפול A. אני רק משנה את הסדר. עכשיו המכפלה היא B כפול A. הערך המוחלט יהיה אותו הדבר, נכון? אני אקח עדיין את הערך של B כפול הערך המוחלט של A כפול סינוס הזווית שביניהם, שהיא חלקי 6 ברדיאנים, כל זה כפול וקטור היחידה. זה יהיה אותו הדבר, שאני מכפיל גדלים סקלריים, נכון? זה לא משנה, נכון? על כן, זה יהיה עדיין 25 ביחידות כלשהם, כפול וקטור היחידה n. אנחנו עדיין יודעים שווקטור n צריך להיות מעונך לשני הווקטורים, a וb. עכשיו נבדוק מה כיוונו. או שהוא נכנס לתוך הדף, או שהוא קופץ החוצה מעדך, לשני הווקטורים. אז מהו הכיוון? ניקח את יד ימין וננסה שוב. עצמה שאנחנו עושים הוא לקחת את יד ימין. אני משתמש כרגע ביד ימין שלי כדי לוודא שאני לא טועה. למרות שאתם לא יכולים לראות זה. אם אני לוקח את יד ימין בדוגמה הזאת, אני מכוון את האצבע המורה בכיוון של B וטעמה בכיוון של A, מאמש לי, נתרו לי כאן שתי אצבעות. והגודל מכוון בכיוון המכפלה הווקטורית, בסדר? כי הגודל נמצאת בזווית ישרה כאן. זאת הזווית הישרה של הגודל. בדוגמה הזאת, זה הכיוון של A. וזה הכיוון של B. אנחנו מכפלים B כפול A. זאת הס APIs שבגלל האצבע האמורה היא בכיוון B. מקבל את הגורם הראשון. העמה מקבל את הגורם השני, והגודל מקבל את הכיוון של וקטור המכפלה. בדוגמה הזאת, הכיוון של וקטור המכפלה הוא כלפי מלא. שמציירים זה בשני מימדים. כאן וקטור המכפלה יוצא מהדה. זה עבור קפול כפול A. אני אצייר מעל זה, זה יהיה עיגול עם נקודה. אם מצייר משהו דומה לזה, זה כאן. היה... זה כאן היה a כפול b ואז b יש לו את אותו ערך מוחלט, אך הוא בכיוון ההפוך מכוון בכיוון ההפוך, זה b כפול a, פשוט בכיוון ההפוך זאת הסימה שמשתמשים בכלל יד ימין, כי אנחנו יודעים שהתוצאה תתכנס לתוך הדף ותצאה חולצה מהדף, כדי לדעת מהו הכיוון המדויק צריך להשתמש בכלל יד ימין עכשיו אם לקדם עוד קצת את שלנו זה מה שחשוב כרגע. האמת היא שמשתמשים במכפלה הווקטורית בנושאים שונים, אותם אנחנו לא פוגשים בחיי היום-יום. אלקטרונים ענעים דרך שדות מגנטיים, או שדות מגנטיים בתוך סלילים. אם היינו שבבי ברזר, החיים בתוך שדה מגנטי. בעצם, אנחנו חיים בתוך שדה מגנטי. אנחנו חיים בתוך שדה מגנטי די חזק, אז אפשר להבין, אבל לא בנה ישירה. כמו עם עצבים נופלים, או חיכוך, או, כוחות, או אפילו דינמיקה שזורמים. כי כולנו שחקנו אי פעם ממים. חודם כל, בואו בוא ננסה לקדם את ההבנה שלנו. בואו נראה למה יש לנו את הסינוס של תטא, למה לא להסתפק בהכפלת הערכים המוחלטים, בשימוש בכלל ליד ימים כדי להתקבוע את הכיוון הנכון. מה היא המשמעות של הסינוס? כאילו, ועם... איף... אני אפנה קצת מקום על הלוח. רק זה אז, למה יש לנו את סינוס תטא? אני אצייר את אותם קצת יותר רבים. נגיד שזה A, זה A, זה A, וזה B. וקטור B לא חייב בי יותר אורוך מ-A. זהו A וזהו B. נחשוב על זה קצת. אפשר להגיד שזה כמו a sinθ כפול b או b sinθ כפול a. אני מקווה שלנו מבלבל את חוי. כל מה שאני אומר שניתן להסתכל על זה בשתי הצורות, כי אלה הערכים מוחלטים לא משנה באיזה סדר ומכפילים ניתן להגיד שזה a sinθ כפול הערך המוחלט של b כל זה בכיוון של וקטור a. לכתוב את sinθ בצורה השנייה בוא נחשוב מה המשמעות המכפלה, A סינוס תטא, זה תטא. מה זה A סינוס תטא? סינוס זה ניצב מול חלקי היתר, נכון? ניצב מול חלקי היתר. זה הערך המוחלט של A. אני אצל משהו. אצל כאן קו. אצל כאן קו, כך זווית ישרה. מה זה a sinθ? זה הניצב של מימול זה a, ו-sinθ זה ניצב מימול, חלקי היתר היתר הוא הערך המוחלט של a, נכון? sinθ שווה לצד הזה, אותו יחנה או חלקי a ניצב מימול חלקי הערך המוחלט, a. ממול, חלקי הערך המוחלט a אל כן, הערך המוחלט של הקו הזה, כאן. אני אצייר את זה מחדש. זה לא משנה לאיפה וקטור מתחיל, כל מה שחשוב זה אורכו בכיוונו. אלכן ניתן להנזיז וקטורים בצורה מקבילה. הווקטור הזה, נחנה אותו הווקטור שמימול, הוא אותו דבר כמו הווקטור הזה. זה אותו דבר כמו זה, רק הזצתי אותו במקביל. דרך אחרת להסתכל על a sin sinθ, יש שזה רכיב של וקטור a, נכון? אנחנו רגילים לפרק וקטור לרחיבים X ו-Y. אחתיים אנחנו לפרקים את וקטור A לרחיב שהוא מקביל לבקטור B, ולרחיב שהוא מעונך לבקטור B. על כן, A סינוס תטא הוא הערך המוחלט. של הרכיב של וקטור a המאונח לבקטור b כשאתם לוקחים את המכפלה הבקטורית שני וקטורים, אנחנו לא מסתכלים על כל הערך המוכלט של a בדימא הזאת, אלא על הערך המוכלט של הרכיב של וקטור a, המאונח לווקטור b. ואלה שני המספרים שאני רוצה להכפיל ולתת להם את הכיוון המודר, על ידי קל לידיים. הרי לכם מספר יישומיים, זה חשוב במיוחד כשאנחנו מגנטים. החשוב ביישומים האלה למצוא את של הווקטור שהם מאונחים לכוח, או לרדיוס המופיעים לשאלה. זאת הסביבה שבמכפלה הווקטורית מופיע סינוס תטא, למשל, בדוגמה הזאת, כשמסתכלים על a סינוס תטא כפול b, שזה ערך של, הרכיב של a, המאונח לb, כמובן שניתן להסתכל אפשר לסתכל על זה כמכפלה של A כפול B סינוס תטא, בסדר? שמים ואז ניתן להגיד שB סינוס תטא הוא של B המעונך ל-A ואני אצייר את זה כדי שזה יהיה ברור זה, זה ה a שלי זה ה-B שלי A B זה A וזה B ל-B יש רכיב שהוא מאונח ל-A והוא נראה משהו כזה סליחה, נאמר לי המקום אני רוצה את זה כאן אם זה A וזה B הרכיב של B שהוא מאונח ל-A יראה ככה הוא יהיה ל-A יגיע עד לכאן, נכון? ניתן אז לחזור לכללי הפונקציות הטרינגונומטריות ולוודא שאיך המוקלט של הוקטור הזה הוא בי סינוס תטא זאת הסיבה שסינוס תטא מופיע בנוסחר הוא גורם לזה שאנחנו לא מכפילים סתם וקטורים מונחים אחד ביחס לשני על לקבל וקטור שלישי הוא מונח לשניהם האנשים שהמצאו את המכפלה הוקטורית שמו לב שזה נשאר עדיין לא חד משמעי כי אם יש שני וקטורים ממונחים זה לזה, אחד נכנס ואחד יוצא עם כיוונים מנוגדים, כאן נכנס כלל ליד יומין המשחק אז התקבלה מוסכמה, שלפיה כשמכבנים את יד ימין כרובי שבו כל האצבעות מהונחות, אנו יודעים מהו הכיוון של וקטור N. אני מקווה שלא אני רוצה שתצפו בסרטון הבא, ועסוק בפיזיקה של חשמל, מגנטיות ומומנטים. אלה הישומים העיקריים של המכפלה הווקטורית, אני שזה יקדם תודה okay. רבה. Mm -hmm. okay.